Én kértem azt, hogy városrészenként tájékoztassuk a lakosságot. Tudom, hogy nem kötelező, de ez mégiscsak Szentendrínek egy hosszabb távra meghatározó formáját fogja szabályozni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy illene, hogyha a lakosokat ilyen szinten bevonnék, hogy lakossági fórumokat tartsunk város Ez, ez nem A tehermentesítő út asszonyról, itt asszonyról, asszonyról, -e az asszonyról, az asszonyról, asszonyról, asszonyról, asszonyról, asszonyról, a laposoknak lakosoknak a, a kérését, azt, azt részletesen vizsgálta a, a tervezőcsapat és a, az út tervező mérnök részleg is kidolgozott többféle alternatívát arra különben, hogy hogyan lehetne Kezelni ezt a kérdést, ezt a kérdést. A úthálózati vizsgálatok azt támasztották alá, hogy bár ez az összetörés, ami a, a korábbi terveken a 15 éve folyamatosan rajta szerepel, szentelnének a szabályozási terveit, ez ö, fájóan ugyan, de eltávolítható a szabályozási tervekből. Azonban a Pásztorúcának a teljes ö, Mentesítését az úthálózatban való részvételtől, azt nyilván nem tudta, respektálni, respektálta, nem is akarta, hiszen a, a hálózatos megjelenés után egy fontos szerepet tölthet be. Az adótornyok, ez a 31. oldalon van, 6-12 méterrel a meglévő épületek felett. Tehát én megmondom őszintén, hogy én ezt nem igazán tudom elképzelni, hogy egy, egy magas épület fölött, ami középület még 12 méterig adótoron létezik, de elképzelhető, hogy ilyen van. Én, én ezt kevesbe el tudom elkészíteni A másik kérdés volt az adótóljóknak a lehetőségéről a szabályzat miként rendelkezik, és hogy ez nem túlzott mértékűen a 6 vagy 12 méter túlnyúlása az adótóljókra. Olyan begoldást tartalmaz a szabályzat, ami mindig kontrollatív, hogy az önkormányzat számára annak az elrejezhetőségét. Tehát nem teszi lehetővé semmilyen formában azt a szabályzat, hogy akár Szolgáltatók által hát megkeresett programtálosok meggyőzésével és hatatos ítéretével lehessen élni ilyen programozásával vagy telepítésével. De a kisvárosias jelleggel viszont pont ezt nem meg. Ugye a tűzépele pont velem volt egy, egyfajta vita erről, hogy a kertvárosi helyet kisvárosi lett és kétszerűen munkást tudok Tehát azért én úgy mondom, hogy lesz létszám növekmény. Azt a koncepciót nem látom a városvezetésnek, hogy ezt hogy próbálja megoldani. Azt látom, hogy adhok jellegeli. De beelsik valaki, akinek van egy nagyobb területe, akkor az épített mindenhova. Nézzük meg a radnóti, nézzük meg a tűzépelepet, napunkai lapokatot, tehát nem igazán látok ebbe a koncepció.t. A kisvárosi sűrűsödése, illetve azt a látszatott kertén, hogy sok kisvárosi napot rendette való átsolgás, mint hogyha itt újabb lakás számlétesítésére adnánk lehetőséget a törzséget a szabályzatban. Ez a lényége, hogy a kialakult állapot azt jelenti, hogy jogszerűen tehát fennállnak azok a galáda több lakással, mint amilyen megengedett. Ha kettvárosiban tartanánk, mint ahol soha volt egy a hész, akkor egy havárja esetén tiszta az a lakástán. és ugye akkor kitől mondjuk meg majd a a lehetőségét? Erről szól ez a kislársúgott való átlorás, akkor több lakástár.